Ліки прибули о 15.10 до обласної бази спеціального медичного постачання. Медикаменти у спеціальному холодильнику. Всередині температура плюс 5 градусів. Норми для зберігання таких ліків становлять від 2 до 8 градусів тепла. Це ліки, які блокують вірус ковіду і допомагають організму боротися з цією хворобою. Зв'язують його ну, так, якщо грубо казати. Ці ліки. У своєму складі мають моноклональні антитіла, які блокують і амплітують вірус ковіду. Препарати «Бамбаніві МАВ» та «ЕТІСІВІ гуманітарний вантаж США від благодійної організації «Дірект Реліф». Ініціював отримання допомоги благодійний фонд Євгена Пивоварова. Спочатку пандемії посольства України в США активно включилися у діяльність з приводу залучення ліків до України, США у тому числі. Дуже тісно вони співпрацювали з благодійною організацією «Дірект Реліф» і тому стали у 2020 році вести перемовини з приводу отримання даних ліків. У свою чергу фонд дуже активно спілкувався з Міністерством охорони здоров'я, зважаючи на те, що ці ліки не зареєстровані у нас, вони для нас інноваційні, тому ми ну, довготривали вели переговори на тему реєстрації даних ліків. Вміст вакуну 20 мл. Ці ліки використовуються у комбінації 1 до 2. У даному випадку вони діють саме на мембрану вірусу і сприяють тому, щоб він не міг розмножуватися в подальшому. Тобто це призводить до того, що люди переживають коронавірусну хворобу без тяжких наслідків». Медикаменти отримують 9 лікарень з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська. Постачати їх у заклади почнуть від завтра, 28 вересня. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.